ارفعوا صوت المفاخر على طير السعد واهتفوا باسمه وغنوا على اللحن الجديد من ما هالعشان جاتك هواجس جدد تهتفي بك يا محمد عسى عمرك يزيد يا ساعة بركزة صوتوا لمحمدين تخرج على دايم المملكه ودول الخليج